السلام علیکم تو یار کیسے ہیں سب امید سب خیریت سے ہوں گے تو یار آج میں لایا ہوں آپ کے دیکھتی ہیں ٹیٹوریل جس میں ہم آج کلر گریڈنگ کے بارے میں سیکھیں گے ایڈاپ پریمیر پرو سی سی میں تو یار ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم پہلے کرتے ہیں ویڈیو کو ڈرائیگ اینڈ راک اپنی ٹائم لائن کے اوپر اس کے بعد جاتے ہیں ہم کلر میں اس پینل میں اس کے بعد <coughs> یہاں سے آپ کو یہ ڈبل ایرو کلک نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس کو کلک کریں یہاں سے آپ یہاں پہ ویڈیو کو کلک کریں اینڈ دین اس کے بعد یہاں پہ جائیں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اس کا کلر گریڈنگ لائک اس طرح سے کہ بھائی یہ جو سارا ہے یہ بلیک بلیک زیادہ ڈارک ہو جائے وائٹ تھوڑا سا زیادہ وائٹ ہو جائے اس کا اسکن ٹون ہے یہ تھوڑا سا اور کریٹو سا اس اور کریکٹ گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں کو سیٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے بلیک کہاں سے یہاں سے یہ یہاں تک جاتے ہیں بھائی تھوڑے سے بلیک یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں مائنس ٹین کر دیتے ہیں اس کے بعد وائٹس پہ جاتے ہیں وائٹس ہمارے پاس تھوڑے زیادہ ہوں یہ ہو جائے بھائی یہ کر دیتے ہیں اس کو تھرٹی دین اس کے بعد شیڈوز یہ دیکھیں یہ شیڈوز ہوتی ہے یہ شیڈوز کو ہم تھوڑا سا کم کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک استھٹک سا لک آئے اس کو کر دیتے ہیں ہم ف کیا بنتا ہے مائنس فورٹین ہاں مائنس اگر کریں تو مائنس ٹوینٹی بھی اتنا برا نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا سا لک دینے کے لیے ہم یہ ڈبلو بی سلیکٹڈ یہ ہوتا ہے وائٹ بیلنس سلیکٹر اس میں یہاں سے ہم لوگ اس کا ڈراپر لیں گے یہاں پہ جا کے اس کو ڈراپ کریں گے دین ہمارے پاس یہ آٹومیٹک ٹمپریچر اور ٹینٹ سیٹ ہو جائے گا پھر ہم لوگ کو تھوڑا سا یہ کریں گے ڈارک اب کتنا تھا پہلے نائن اس کو یہاں سے ہم کر دیتے تھوڑا سکسٹین سم یہ تھرٹین کر دیتے یہ ہو ہمارا بیسک کریکشن اس کے ہم آتے کریٹو میں اب کریٹو میں کیا چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس فلم فیڈڈ فلم شار پین وائبرینس اور سیچوریشن سب سے پہلے آپ نے جانا ہے شارپن پہ شارپن پہ دیکھنا ویڈیو آپ کی کتنی شارپ ہوتی ہے لائک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیونٹی فائیو یا اب یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے نا اب ابھی اس کا فیس ہے یہ اس کو کر دیجیے ذرا زیرو تو یہ تھوڑا سا بلرش سا ہو جائے گا اگر اس شارپن کو ہم ہنڈریڈ کر دیں تو پھر دیکھ لیں آپ کے پاس کس طرح سے شارپ ہو جائے گی امیج ہم اس کو کر دیتے ہیں تھرٹی یہ بیسٹ رہے گا اس کے بعد کو فٹ کر دیں وائٹ برانس یہ دیکھیں اب یہ کیا چیز ہے اب یہ اس سے آپ کے کلر وغیرہ تھوڑی بہت سیٹ ہو جاتے لائک دیکھیں اب یہ میں نے اس کو بڑھا رہا ہوں تو یہ اس کے سویٹر کا رنگ چینج ہو رہا ہے تو یہ بالکل ایک فیڈ سا بن جائے گا نائنٹیز کی فلمس میں ہوتا ہے دین اس کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ اس کو کر دیتے ہم ٹوینٹی سیچوریشن ہے سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں بھائی کتنا ہو جائے جو ہے ففٹین کر دیتے ہیں ون ون فائیو یہ ہو گیا ہمارا کریٹو اس کے بعد آتے ہیں ہم کروز پہ کروز کیا ہوتا ہے تو یار یہ ہوتا ہے آر جی بی کروز یہ ہو گیا ہیو ورسز ہیو ہی سب سے پہلے ہم سیکھیں گے آر جی بی کروز کے اب یہ جو یہ جو لائن ہوتی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے ایکسپوئر کو بڑھانے کے لیے یہ اور جو یہ لائن ہوتی یہ ہوتی ہے شیڈوز وغیرہ کو مطلب کہ ڈگریز کرنے کے لیے ایکسپوئر وغیرہ سب سے پہلے لگائیں گے یہاں پہ پوائنٹ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ایکسپوئر کو بڑھا دے تھوڑا سا اوپر دین یہاں پہ لگا دیں گے ایک پوائنٹ یہاں سے اس کو کر دیں گے تھوڑا سا ڈاؤن اس کو بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا ڈاؤن بس تو یہ قرض ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کلر ویلس اینڈ میچ یار یہ تھوڑا سا آگے کی چیز ہے اس کو ابھی نہیں سمجھتے ہیں چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت اس میں ہم کسی بھی نہ ایک چیز کا کلر چینج کر سکتے لائک سیٹ کلر ہے یہاں سے میں اس کو یہاں سے ڈراپ کرتا ہوں اس پہ یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں یہ دین اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں دکھاتا ہوں طرح سے اس کو کلر کاٹاؤ یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں یہ لیپ ٹاپ پہ ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں یہ Then اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے اس کو تھوڑا سا اس طرح اس تھوڑا سا ایسے ایسے دین یہ دیکھیے یہ آپ کا لیپ ٹاپ کا کلر تھوڑا سا اس نے چینج کر دیا تو یار یہ اس لیے آپ کے پاس یوز ہوتا ہے یہ ہم آگے سیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے ایڈوانس لیول پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایچ ایس ایل اس کے بعد ہوتا ہے وگنیٹی اب یار یہ کیا چیز ہے اب یہ ہوتا ہے آپ کی جو سائڈ والے سے اس کو ڈارک کرنے کے لیے اب جس طرح میں لکر دیتا ہوں ماؤنٹ کو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ یہاں پہ یہ برائٹ سارا اب آپ اس کو کر دیں گے تھوڑا سا مڈ پوائنٹ یہ دیکھیں یہ مڈ پوائنٹ کے لحاظ سے ہو جائے گا یہ اتنا سا دین راؤنڈنیس کو تھوڑا سا بڑھا دیں اتنا دن فیدر کو کر دیں تھوڑا سا اتنا ادھر اماؤنٹ کو جیسے آپ کم بھی کریں گے تو یہ آپ کے پاس سنیمیٹک سا لک مارے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بالکل اس ایگزیکٹ پوزیشن پہ آپ کو فیدر بھی دے گا اور وہ اس جگہ کو ڈارک بھی کرے گا یہ ہو گیا فیگنیٹی تو یار یہ ہے ہماری کلر ویڈنگ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے افیکٹ کنٹرولس میں جاتے ہیں یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں یہاں کلر کو کرتے ہیں ہم آف یہ کرتے ہیں آف تو یار یہ ہمارے پاس فوٹیج تھی اور اس کو ہم نے کنورٹ کر کے اس میں کر دیا ہے یہاں سے کہتے ہیں رینڈر انٹو آؤٹ یہ اگین ہو رہی ہے رینڈر تو یار یہ ہو چکی ہماری ویڈیو رینڈر تو یہ ایک ہمارے پاس ویڈیو کا آؤٹ پٹ آیا تو یار امید ہے آپ کو یہ ٹیوٹوریل اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا ایسے ٹیوٹوریلس اگر آپ کو اور دیکھنے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو اسے لائک اینڈ شیئر بھی کریں آپ بھی اپنا خیال رکھیں میں بھی اپنا خیال رکھتا ہوں ملتے ہیں ایک نیو ٹیوٹوریل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ